Zuckerberg a un dezastrul: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vândute de Cogan sub altor companii, în afară de Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg a confirmat. Marge, în timpul audierii sale în faca comisiilor de comerț sublinierei juridice ale Senatului American, cetate ale utilizatorilor Facebook au fost vândute de profesorul Alexander Cogan sublinierei altor companii, în afară de Cambridge Analytica. Întrebat de senatorul Tammy Baldwin, dacă Cogan a vândut date colectate prin Facebook sublinierei altor companii, în afară de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a răspuns afirmativ. <fie> da! A vândut date sublinierei altor companii, a spus show-ul Facebook, menționând compania eu dar precizând ce au fost sublinierei altele, pe care le va menționa în declarația lui complet. Alexander Cogan este cercetătorul de la Universitatea Cambridge care a creat chestionarul folosit de Cambridge Analytica. Aplicaţiatisismii Digital LIFE, conceput de Cogan, cercetător în psihologie care lucra pentru această companie, i-a permis întreprinderii să colecteze date personale de la mii de persoane care au descărcat o dar şi pe cele ale prietenilor lor de pe platforma de socializare. Audierea lui Mark Zuckerberg în comisiile de comerc sublinierei juridice ale Senatului American, după izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, continuă la momentul transmiterii acestei subliniere tiri. Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit în luna martie. Atunci a fost raportat faptul că firma susținut de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump, subliniere i condus în trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului presubliniere dinte american, a obținut informații personale a 50 de milioane de utilizatorii Facebook fără a avea permisiunea. Aceste informații au fost folosite pentru a influenca procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar ai Facebook au transmis ce peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectați sunt din Statele Unite, peste 1 milion, din Filipine, Indonezia, sublinierei in Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din Uniunea Europeană.